حضرت سالوہ بن عبد الرحمٰن رضی اللہ تعالیٰ عن آپ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ حضور پاک علیہ صلاح و السلام کے نا پاس بیٹھا کرتے تھے زیادہ ہر وقت بیٹھتے تھے ایک دن آپ کو حضور پاک علیہ صلاح والسلام نے فرمایا کہ سالوہ یہ فلاں کام ہے جا کے یہ کر کے آؤ وہ جو صحابی رسول تھے آپ اٹھے اپنی جگہ سے اور اس کام کی طرف روانہ ہوئے تو یہ روایت کے الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ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 میں نے رب تعلیٰ کے فرمان کی نافرمانی کر دی میں نے حضور پاک لی سلاد و سلام کے ساتھ خیانت کر دی آپ نے تو ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا تھا اور میں ادھر ہی جا نکلا تو روایت کے الفاظ ہیں ایک دن دو دن تین دن چار دن نہیں پورے چالیس دن جنگلوں میں روتے رہے حضرت جی سفید چادر ہو نا جی اس پہ دھبا بڑی دور سے نظر آتا ہے سفید چادر پہ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 اس کو واپس بلا لیں اپنی بار میں ہمیں تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے اپنے پاس واپس بلا لیں تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک علیہ و سلام نے حضرت علی المرتضی یا حضرت سیدنا عمر فاروق رد اللہ تعالیٰ علو آپ میں سے کسی ایک کو بھیجا کہ جاؤ جا کے سالبہ کو بلا کے لاؤ پوچھتے پوچھتے جنگل کی طرف جا نکلے تو ایک بندہ وہاں پر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 مجھے گناہ ہو گیا حضور پاک لح سلاط و سلام کے فرمان سے میں پھر گیا تو میں کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا میرے اندر یہ ہمت نہیں لہٰذا ایسا کرنا کہ جب حضور پاک لح سلاط و سلام نماز میں ہونا پھر مجھے لے جانا پھر میں آ جاؤں گا تو یہ الفاظ ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا تو آپ کو لے جایا گیا تو حضور پاگ لح سلات و سلام نماز میں یہ تلاوت کر رہے تھے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 اچانک سے نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو معافی ہے اچانک سے نظر पड़े اور اتنا ندامت اتنا شرمندگی کہ خوف الہی سے روئی کب پرواز کر کے حضرت ہم کتنا گناہ کر کر کے اس پہ ڈٹے ہوئے ہم نے کبھی سوچے نہیں ہے کہ یار یہ گناہ گناہ ہم سے ہو رہا ہے ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا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 کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے